sou eu da deslatante das tína a miña vida tan no me deixen sair de la tristura que sinto por dentro viñame te poñes así Estamos aquí contigo. logo, tú, donde ves? Non vais a lá. A tans, xa chegou a liñeiro Novo cancioneiro De música en Jalejo É pra ti Xa pasaron xus tans Deixaron o atras E cantar xa van as galiñás Qué, qué cordoña aquí ora. La. La. La, la, la, la, la, la. La, la, la, la, la, la. La, la, la, la, la, la, la. Que teña viño, que enseña viño, que teña viño que me dea un poquillo, que no teña, que non teña. Que vai rápido a buscar unha botella. Canto tempo nos pode quedar Canto tempo para respirar Cantos golpes nos quedan por dar Cantas feridas ainda nos quedan por curar Porque é un de cura agres existe se un fillo de cura es caneu do teu e nas aboltas de taracta numero do meu matin Tapar para un gaviño licor do negro café que me tumas que me matas licor do negro café Deixame poñerme en pé Miña Contra a do venta da marea Saborea o que é a experiencia de, de bater sempre coa mesma pedra Que ninguén comparta, ninguén ten a túa idea Ni tampouco teu camiño pera rea Obreiro do metal, compañero de astilleros Pasamos media vida loitando cos ferros O co chollo eche así, a jodense par si Ábreme en os ollos cando andes por aí Fomos valentes nun mundo de cor ito para non chegar tarde Fomos as víctimas da nosa inocencia Fomos héroes da resistencia Nos camiños da vida Pensei que te perdías Nos camiños da noite Pensei que morrías centra xente cos versos da fojeira que te maches pra perderte Vai sendo hora de ir para casa caro no mate saber quen lle conta un doce en historia esta historia os meus pais e chungo deixaro estando tan guay en qué pouco tempo mello lleo remató remató <ríe> El baico, un marcial dorado, un barco, amigo de un arco, un neno de aldea, con déficit de formación. Baite, que as tuas amizades non son dos pedales, están en Madrid, feijo. Están en Madrid,